السلام عليكم شباب شلونكم أخباركم طبعا يا جماعة رجعت لكم من جديد اليوم يا جماعة راح يكون في دعس راح يكون في شي قوي لان راح اواجه الوحوش اللي هم الباص الاقوياء أه تقريبا يسمونهم الزومبي القدم الكبار اللي تايتون على ما عاد سفن، أه وان شاء الله يا جماعه ان هذه الحلقه راح تكون متسعه للكل واتمنى انه يعجبكم واذا عجبكم يا جماعه اتمنى تعطوني لايك وسبسكرايب أشترك, اشترك اشترك هذا اهم شيء ولا تنسون يا جماعه تكتبوا كومنت حلو فاهم شيء يا جماعه انكم ما تقصرون معي باللايك وبالكومنت. ونشوف المقطع هذا بكل مكان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وتقريبا يا جماعه احنا قربنا لنهايه الـ... هذا راح يكون تقريبا الجزء الخامس لسلسله ليزنت ايفل راح يكون الجزء السادس اللي هو الجزء الاخير فترقبوا على الجزء السادس لا يطوفكم واللي مو شايف السلسلات اللي قبل يروح يشوفهم لانه عشان لا يحترق عليه كل شيء فما طول عليكم خليكم مع المقطع لا توكلنا على الله أوه. المكان الثاني شوف الناس الم... اوي. بسم الله يتحركون يا يمه في عجاني بسم الله انحش والله قلت المكان يخوف أوه. الصوت يخوف بعد بسم الله في حد فوقي في ناس محروقه وفي ناس ميتانه والله اني حسيت المكان يخوف بسم الله الله اكبر لا اوكي اذيله والله اسبالي وحوش قويين اوكي تعالي تعالي تعالي قله تعشق سريعه صارت ارجع ارجع اجي، وين جاي وين جاي؟ بيت منو جاي؟ ارجع ارجع أي. أي. والله خوفتوني وطلعتوا وحوش عادية. ارجع ارجع اجي ارجع. أرجع, أرجع. أرجع. الله. وين الكنز مالكم؟ وينه؟ ابي كنزكم. اوه أي. أي أي أي, أي, أي. أي, أي, اي اي اي اي وين وين وين وين وين؟ وين ترمون على ياسم بنتو ايزي ايزي انا ضربكم اني خليكم ما انا عايشين يعني لو بيجي كنت ذبحتكم كلكم حتى ما ضر <تصفيق> <أوكي. تصفيق> <تصفيق> شو اسمه ماريندا. تموت بعد معاكم اوكي هاو دو ايت شلون اخلي هذا الباب يبطل انا اعرف شلون اخلي يبطل قطع على. طقه لانشر يبطل ايش فيك بس هذا حديدي وين ينكسر؟ بس فوق <تصفيق> ونجرب طلعت سنايبر اوه اوه اوه الطق الثانية يفتح الباب الثاني هي هي هي توكل على الله في صوت راديو رافع ضغطي اوه اوه اسمع لي صوت راديو طلع صوت الحمام شو اسمه طلع صوت حمام شو اسمه يلا بطل يلا بسرعه اولوها أنا أنا آه هذا المكان هو مكان القائد نفسه، بس أنا كنت أبي الكنز، حق شنو جابني هني؟ يعني الكنز ورا، فيعني الكنز ورا، فيعني نرجع، ما كنت أبي القائد أنا، فنرجع، نرجع، لأن أصلاً القائد هذا مبين علي خوف هو من البداية قاعد يتشرط علي، وقاعد يقول لي أبيك تجيب لي كم شغلة معك قبل ما لخوفوني خوفوني، تحركوا. يعني ناس ميتة. او شيء، الحين أنا أبي أعرف شلون آخذ الكنز اللي موجود. ما أبي أروح ادبح الباص حالياً. إي، أوه ماي جاد. ها؟ في احد صارخ. اوه فيتر شنو هذا؟ الناس عايشة ولا؟ احنا... بسم الله اوه اوه! قاعد يذبح الرجال مرة هذه! فيها! طشر والله والله والله اي اي آه دقيقه بالغلط انا بالغلط بس كنت بحط هذه وبمشي كنت بحط هذه وبمشي اوه ماي جاد تعال هذا شو بني او ماي جاد يا يما ييمه ييمه ييمه ييمه ييمه ييمه ييمه ييمه ييمه ييمه ييمه ييمه ييمه ييمه ييمه اخيرا اخيرا اوه اوه العملاق هذا فاس العملاق، كريستال العملاق شكله قديم بس كان قاعد يذبح مطشر لي انا شفت فيه شيء انفجر ذبح لحصان ولا شنو اوه ماي جاد شوف الميت اللي موجود يطبخ لحم وايد إني ميت ميت ميت ميت شنو هني؟ والله حرام لا تقولي هذا الكنز لا تقولي هذا هو الكنز اي أيوة والله هذا هو الكنز يا جماعه انا احس بالي سلاح احس بالي شيء قوي طلع لي مجوهرة بس يمكن تنبأ غالي و... و يعني تنفعني يعني حلو يعني آخ بس آخ آخ والله كانوا حسوا أن حسوا إن في شيء والله ما أدري ده يو يعني فكرتهم تافهة طلقه واحده هذا كلهم كلهم صاروا ايزي ذبحت القائد مالهم اكبر واحد ما يضعون ايزي ها هي, هي. هي, هي قبل ما روح آه. اروح عند القائد نروح لنا ندور أسلحتنا بعدها يصير خير وربك يستر شو راح يصير يعني او لا تقول لي اقدر استخدم هذه شذاب لا تقول لي اهل بس اتاكد يقطعون الياهل ثواني بس بتأكد. وللا اهلا طورت ماكس. أطورت يعني قبل ما أطلع طورت الفرد حتى بعد أنا ما تصدق لأنني نسيت والله الديك ما طورته سارة مشكور على البث مشكور على السب يا جماعة أه يعطيكم العافية أنتم تيجي خلوني أستعي أمودي موجود أمودي والله لازم تكون موجود إذا مو موجود ترى بضيع بس أنا ما أعتقد أنا دشيت هني ووقفت او من قدام سيفت خنسيف. أي خنسيف. صار شيء شنو؟ شم... والله يا قاعد أسمع انحش؟ أنا لازم انحاش مو لازم أذبحهم صدقوني لازم أقعد أنحاش بس المكان هذا بس أقعد أنحاش فيه بمسك الشت وبقعد أركض أركض أركض الطلقات اللي موجودة عشان يكون عندي قاعد أسمع أوكي بيج بسم الله اوه ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد فحموت لا تقول لي مو في لديله بس تصدق يا حبيبي حبيبي بس فيني. اووه طلعت كلها راحت. شباب <تصفيق> انا شكلي بنحاش وبرجع، برجع ما راح اكمل. روح نويهي، روح نويهي. أوه. بس خلصوا خلصوا خلص طلقات الشاتجن والفرد دشينا دشينا يا رب ما في زومبي او اقدر است طلقات صح صح تذكرت تذكرت طلقات شاتجن نحتاج طلقات شاتجن وايد راح ينفعنا وايد طلقات فرد راح ينفعنا السكرون خلص ناخذ سنايبر ناخذ سنايبر طلقات سنايبر اهم شيء يكون وايد عندنا لانه ينفعنا وايد أنا غلطان جيت له والله، أنا غلطان جيت له، لأني ضبطت نفسي وبعدين جيت له يكون أحسن. كذي مموت. تكفى فيه أوه شوف أقدر أشوفهم؟ والله. هه أوه أوه ماي كار. ولكن صار شيء. ولا يا لازم لا إذا مجابني. ولكن في أحد. راح أمشي سايلنت، راح أمشي سايلنت يا شباب، ما راح أطلع ولا صوت. أوكي. شكله في في رعب هني قاعد يصير، منطقة سيد. في رعب يا شباب قاعد يصير. تكفى، حبيبي. أنا كل شيء سمعت صوتها. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا, لا لا لا لا لا حبيبي حبيبي حبيبي طلعت طلعتين فرد ما بيهم يا من فوق عرفته طال او اه ماي جاد سوقه وحده برأسه. والله قوي اوه اوه قوي ماجنوم حبيبي اوه, أوه. me. Oh. What? What? Oh, <laughs> you Eat shit. Eat shit, man. he <laughs> will light it shit. Oh. الماجنام قوي والله الماجنام قوي لا اربط الغد ما راح استخدم الماجنام نهائيا يا جماعه اول ما عرفت قوته قوي قوي ما ادري ما شلون اقول لكم بس قوي اعطيتها استراتيجيه قويه مع نظرياتي قنبله وشيل قنبله وحط قنبله يا جماعه سويت المستحيل انا بس قلبي عورني خفت يذبحني اخ أنا ذبحت القائد مالهم. يعني الحين الزومبي البطقة تخيسه يخوفني. القائد القائد مالهم الباص مال الزومبي مالهم ولا شيء خرطي. نادولي نادولي لي نادوا لي ماما هذه هذه نادوا يا آخ آخ والله خليها تبوس ريلي. تقول, تقول لي مونستر تكفى خليني لا تذبحني حبيبي أصير زوجك بس لا تذبحني. اخ ما انا اوريها انا اوريها بس ماما مرندا ها مرندا انا امرد وجهها الحين اوف متحمس متحمس والله حسيت براحه لما ذبحت الباص القائد مالهم ما ادري ما ادري اي قائد بعد جاني اللي حسيت براحه يعني <تصفيق> في تبزون هني في سيف ما في اوه آه، الجسد الجث الجثه الجثه اوه Ethan well done quit hiding asshole I'm not letting you get out of this <laughs> cool your jets just a little bit more and you're all wrapped up I'll lend you a hand so in exchange in exchange what first of all come to me put all the flasks in the altar and I'm sure you'll figure the rest out see you Ethan Goddamn it. Goddamn. يا جماعة أنتوا شفتوا شنو اللي أنا شفته؟ البنتسي روز قطعوها يعني يعني لهم سوات شفتوهم؟ أحروني يعني مسكوها وقطعوها كذي كذي أوه كذي <تصفيق> يعني أوه يا جاد دمعوني بس أنا راح أوريهم انا برجع البيس علشان اعرف شنو اضبط نفسي واعدل نفسي لأن الصراحة انا توهكت لما رحت عند القائد هذاك توهكت وايد وايد وايد توهكت اتس ماي جريتست بلاجر تو سي يو ريتيرن اليف بيريتورن شنو كنت متوقع اني برجع اموت فواز لا تهنيني فواز